Възшера на юска утре. Чаках себе да изляза от морето. Мълчиш. Като мълчиш, поне да слушаш. Знаеш ли какво ми? Повечето ти са ученички са умъжени, А тя слънцето тръгнала да гледа. Гледай си пътя. Не стига, че никакво отношение не взимаш към собствената си дъщеря. Кой пътува на автостоп, Полина? Ти знаеш ли какви неприятности може да имаш? Мислиш ли? Не остави да се разтовари. Нали няма да е сама? От какво да се разтовари? От глупостите си. Ти къде? Е, праскови ли взема? Никакви праскови. Тя нас забърква, щом каже А ни е Б. Стига вече. Изолня, Асен, казвах ли ти да стоиш на страна? Невъзпитане казвах. Грубиян. Добър ден! Нямам нерви, повече. Преви каквото щеш, но ако с се случи нещо... Е. Здравей, Диляна. Обади се, като решиш да се тръгваш. С майка ти можем да те вземем. Благодаря, тати! И да се пазиш, чуваш ли? И вие си починете! А, а. Не се влезви на майка му. Тя си е такава. Прекалила е с хапчетато за майки. ¿Cómo uh, voy uh, a echisito? Къде ли е музика? Не, не ни преди. Дори е хубава. Да тогава. За къде пътувате? За един чуден бряг на Север. Ходим там всяко година по това време. July morning. Uh -huh. А вие къде отивате? Знаете ли, от двама души по земята има къщи божествена енергия, еднаква и за двамата. Нещо като духовно радство. Да. Душите им са сродни с общото, което носят. И при живота се търсят. Може на двата края на света да са. И знаят, че другия съществува и чака да бъде открит. Каква Как сте? М -м? Каква зълдия сте? Бодолей. На човек му се иска да вярва, че не е сам. Гребните се смятали, че всяко същество на Земята има своят прадни знак в небесното царство, всички творения, всяко явление. Всеки има сродна душа. И дори да не е стрешни в земния си път, това не значи, че я няма. А ви срещнали ли сте вашата? Срехна ми. И сега при нея ли отивата? Моето сърно душа. Беше ми дарено. Бог ми изпрати и той е прикратно. Извинявайте. Беше чудесно същество. Такива като нея. Съм уж и тук и там. Извинявайте. Всички ние имаме божествен происход. Но сродните души са две. Единствени една за друга. И за създатели. Истински погарвате. Няма да се оплашвате от нищо. А вие страхувате ли се? Не, не се страхувам. Дали ще издържим ти гледаш си? Защо да е забранено? Тя е домашно куче. Такива са разпорежданията. Щете ли по автобусите? Ама тя е с нас. Не съжалявам, след като с вас се такси. А вие ли сте, бе, момичета, да стоите по това време на този път? Ами ако не ви бях качил, знаете ли какви неща могат да ви се случат? Щяхме да се върнем назад. Ами ако ви качи някой, знаете ли око е той някой? Абе, вие грамакъл нямате в лавите. А вие с какво се занимавате? И Аз не качвам. Нищо, че съм от тук. Маса неприятности можехте да имате. Ами, нищо нямаше да ни стане. Ние всъщност сме извънземни и някой ден ще си отлетим. Снабдита съм. Зареждам магазините с Са сапон, тулета хартия. Много неща. Иначе съм от града. Сега отивам до селото да хвърля това отзад и се прибирам. Ама че нервак беше той, направо ме издуха. Малко закъсняхме стръгването. Откъде на къде ще ни са ли? Да не биде да ни е родител. Добре, Поли, ама я си представи как сме отстрани. стоп късно вече две момичета. Ние сме свободни. Всичко ще е наред. Жадна съм. Имаме ли вода? Извинете, извинете, може ли да ни налеете вода? Знаеш ли, Яна, той чешит стана и си излезе. Кой чеше? Асен. Бяхме скарали предишната вечер. Излезе си без нищо да каже. идва, усмихва се. Все едно нищо. Започва да вали. Усещаш ли? си малко. Ще спре. Поли, айде тая вечер да останеме тук. Яна, ти чуваш ли се? Ами Джолая? Да, ама е тъмно и вали. Знаеш ли, Яна... Когато дойде есента и после зимата и навън е студено и тъмно. Когато с месеци няма да виждаме слънце, ще си спомняме за този момент и за това лято. Затворим ли очи? От вътрешната страна на клепачите ще виждаме изгръба и ще се усмихваме. Вярваш ли ми, Яна? Животите на морето? Да, за къде без нея? Как се казва? Ера от Еротика идва. Хубаво име. Няма по-добро за жена. И ние малко на морето. И вече живеем в чужбина. Къде живеете? В Германия, Хамбург. Сигурно е хубаво. Въпреки че германците. Да, всякъде е хубаво, моят муцу. Само човек да има пари и да знае как да ги харчи. А вие момичите, от сте? От София. Браво! И все така, на автостоп ли? Не, от Варна тръгнахме. Късно сте тръгнали. Ма няма страшно, ще ви откараме. Искате ли да дойдете с нас на сватба? Ами искаме да стигнем по-рано. С палатка сме, знаете. Отивам по себе си. Ти? Аз не. Ще взема вода. Един кон вървял, вървял и Не нещо лошо ще стане. Стига, нали почти стигнахме. Мислиш, че ще ни пуснете и така? Естествено, няма да... О, дето все мълчеше. Намъкна се след мене в туалетната. Вярно ли? Не знам какво искаш, ама едва ли се отказва? А другия видя ли колко какъв е маза. Пристигнала. Момичета, искате ли да видите циганска сватба близо? Ай, момичета, човека ви кари. Вижте какво. Това дето си го мислите няма да стане. Що? Бе? Да не сме грозни. Ще ни откарате ли? Или ни оставете да си ходим? И един да вземеш нещо за пиене. Сокняка. This is easy. Спяхте, само тя, само тя, само тя не. Аз съм слънце, светло име. Зад теб, за те лес. Както всеки ден, а аз съм само слънце, следвай ме. Видях хиляди мореца и покрай тях всичките жени, но само ти ме погледна и не скри очи от моите.